પોરબંદર અંતર્ગત બી એડ સેમેસ્ટર ટુ માં અભ્યાસ કરી રહી છું બીએડ સેમેસ્ટર ટુ ના અભ્યાસક્રમ દરમિયાન શૈક્ષણિક સાધનો અથવા ટી ની બનાવટ ના સમાવેશ કરવામાં આવે છે ટીએલ રજૂ કરીશ મારા ટીએલએમ નું શીર્ષક છે ત્રિકોણ મિતિના સૂત્ર જેનો ઉલ્લેખ છે તે ધોરણ દસ ના ગણિતમાં કરવામાં આવેલો છે ટીએલએમ બનાવવા પાછળનો મારો મુખ્ય હેતુ એ છે કે વિદ્યાર્થીઓ નિદર્શનથી અધ્યયન કાર્ય સારી રીતના કરી શકે તો હું તમને મારું ટીએલએમ અહીં રજૂ કરીશ અહીં તમે જોઈ શકો છો કે મેં એક ઇમોજીના સ્વરૂપમાં ટીએલએમની રચના કરેલી છે આ ટીએલએમમાં જયારે ત્રિકોણ મિત્રના સૂત્રો દર્શાવે છે જ્યારે હું પાઇપને રોલ કરીશ ત્યારે તેમાં વેલ્યુ ચેન્જ થશે એટલે કે સાઈન થર્ટી ની વેલ્યુ છે તે વન હાફ થશે તેવી જ રીતના ફરીથી હું પાઇપને રોલ કરીશ એટલે સાઈન ફોર્ટી ની વેલ્યુ છે તે વન અપોન થશે ત્યારબાદ છે તે સાઈન સિક્સટીની વેલ્યુ છે તે રૂટ થ્રી બાય ટુ થશે અને તેવી જ રીતના સાઈન નાઇન્ટીની વેલ્યુ છે તે વન થશે આવી જ રીતના તમે આગળ કોસ કોશે વગેરેની વેલ્યુ છે તે જાણી શકો છો